Under din studietid kommer du läsa en stor mängd text. Olika uppgifter ställer olika krav på din läsning. Ibland ska du förbereda dig inför ett seminarium eller samla information för en muntlig presentation. Ibland ska du välja ut relevant information och återge mindre eller större delar i egna ord, till exempel när du skriver uppsats. Ibland ska du lära in textens innehåll, exempelvis inför en tenta. På universitetet möter du många olika sorters texter. Det kan vara kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, labbrapporter men det kan också vara tabeller, diagram och muntliga sammanställningar som du får ta del av. Det är lätt att känna sig överväldigad och stressad. Men en del av arbetet som student innebär att navigera i textmängden. Du kan inte läsa allt material lika noggrant eller på samma sätt. Vid varje lässituation bör du därför fråga dig vilket syfte du läser för och använda olika strategier beroende på vad du ska uppnå med just den här texten. För att kunna välja rätt lästeknik behöver du förstå vad uppgiften innebär, Läs igenom de instruktioner du har fått för kursen eller uppgiften och leta efter instruktionsord. Instruktionsorden signalerar vad du behöver få ut av texten. När syftet är att få en inblick i ett visst ämne är det lämpligt att du orienterar dig i texten. Läs innehållsförteckningen, rubriker och titta på bilder. Om det finns sammanfattningar av varje avsnitt läs dem först innan du läser vidare. Välj sedan ut de delar som intresserar dig och läs dessa mer koncentrerat. Markera nyckelord och centrala fraser i texten. Sammanfatta gärna under läsningens gång. Det är också bra om du antecknar frågor eller markerar sånt som du vill veta mer om. Den orienterande läsningen är användbar i många situationer, som inför ett seminarium, när du ska diskutera en text i grupp eller när du ska avgöra om en text är relevant för din uppgift. När du läser för att kunna återberätta egna ord, till exempel om du ska redogöra för tidigare forskning, börjar du med att orientera dig i texten. Om du bedömer texten som relevant läser du igenom hela texten. Markera centrala begrepp och nyckelord. För att tydligt förstå samband i texten och kunna jämföra olika aspekter av ett visst ämne behöver du förstå både enstaka ord och helheten. Lyft därför blicken från det du läser med jämna mellanrum och summera avsnittet i egna ord. Det hjälper dig i nästa steg när du sedan ska återberätta relevanta delar med dina egna ord. Ställ frågor till texten. Vad handlar det här avsnittet om? Vad innebär detta? Varför är slutsatsen den här? Hur hänger detta ihop med annan litteratur på samma tema? Anteckna gärna under läsningens gång. Att ställa frågor till det du läser tränar också din färdighet att kritiskt granska texten. När du läser för att lära in något, till exempel inför behöver du bestämma vilka delar av kurslitteraturen som du vill lägga mest tid på. Orientera dig i hela materialet för att få överblick, jämför innehållet med målen för kursen innan du läser vissa delar mer koncentrerat. Stryk under löpande texten och gör anteckningar för att få ett bra underlag för repetition. Att skriva det är också ett sätt att lära in ett innehåll. När vi skriver är vi mer aktiva och koncentrerade, vilket underlättar inlärningen. Ibland är den akademiska texten krävande att förstå. Du kan behöva slå upp enskilda ord men också ställa frågor till texten och sätta det du läser i ett sammanhang. För att minnas det du har läst behöver du repetera och troligen också träna in vissa begrepp. Gå tillbaka till de delar i texten som du har markerat och läs dem igen. Dina anteckningar är också en bra utgångspunkt för repetitionen. Sist men inte minst kommer här några lästips till dig som vill få fler verktyg för läsning och inlärning. Lycka till med dina studier och med ditt läsande!